آه ليست لديهم آه القدره يعني القدره على تمثيل انفسهم بانفسهم اذا آه آه هذا هو اللي كيجعل آه كاستينج آه يعني كفيلم متكامل آه عنده واحد رؤيه خاصه ويعني هذه ثالث حاجه اللي آه عطاتها لجنه التحكيم آه الاهميه هي هاد وجهه نظر خاصه للشخص المعاق يعني مم. انه يمثل الشخص المعاق يتحدث على الاعاقه ولكن كذلك له نظرته الخاصه للسينما تمام وهي اللي يعني اعطات هذاك الفارق دارت هذاك الفارق وعطات يعني بحال نقولوا ان قصات هذاك عدم الامكانيات اللي كاينه في في الانتاج الى اخره، فهاد النظره الخاصه وهاد الطابع الخاص هو اللي عطى القوه لهاد الفيلم، وكنتمنى باش يكون قدوه للمخرجين شباب في وضعيه اعاقه او في غير وضعيه اعاقه باش يعطينا واحد النوع ديال ما نسميه بالفيلم داميج او السينما الدامجه، يعني سينما اللي دامجه لا من ناحيه ديال الافلام ديالها. دامجة لا من حيث المشاركه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه داخل فريق لا من حيث التمثيل ولا من حيث الجانب التقني ولا من حيث كتابه النص هذا ودمجه كذلك اللي تكون يعني اه تصل الى اه يعني جميع انواع الجمهور المختلف اه فئات اه اه فئاته بما في ذلك الاشخاص اللي عندهم الصمام او الاشخاص اللي بياف البصرة الباصات كلهم الافلام ديالنا خاصها تكون ولو جديهم باش اي فيلم نشوفوه احنا المغاربه عندنا في الاحصائيات الرسميه 700 ديال الاشخاص اللي في وضعيه اعاقه خاصنا نشوفوا في الفيلم في لا من ناحيه ديال الفاعيق ديال ديال التمثيل ولا دي التقنين وكذلك من حيث الجمهور م -م. السينما اللي ما يكونش فيها في واحد الفيلم تشوفو شخص يعني اللي عنده ضعف البصر وشخص اللي عنده صمام وشخص اللي عنده توحد وشخص اللي اللي عنده انواع اخرى من الاعاقه في نفس الوقت وان تكون في التقنيه البولوجيه الفيلميه بما في ذلك من وصف سمعي او يعني سوتيتراش يعني هذا الكتابه ديال الاصوات باش بالنسبه للناس اللي ما كيسمعوش اه وتكون القاعه ديال السينما والوجه باش الناس اللي عندهم اعاقه حاسه يتمكنوا باش تكون عندنا واحد الفيلم اللي كنتوحدوا فيه وكينتنى جميعا هذا هو التنظم باك اللي خاصه يستوعبوا من هاد هذه نفس الحاله شكرا لك إذاً نمشي عند عبد المنعم مقصوح مخرج العمل كيف جاتك الفكره ديال العمل اولا السلام عليكم تحياتي للجميع شكرا اتاحتي الجهويه وجده للاستضافه شكرا أستاذة أثمين. وشكرا استاذه اسمين وشكرا دكتوره دكتوره حسن علا بكرا فهم مول المهرجان نستقبل حسن نستقبل مدينه الرباط عطانا واحد الميزة خاصة اه بالنسبة للفكرة اه الفكرة هي واقعية كانو عطاونا <hesitation> صورونا بالهاتف بأن هناك كاستينغ مدينة السعيدية وستين كيلو كنت على- على- على مدينة وجدة وخا كت- تحدينا الطريق يعني اه ماديا ومعنويا باش أننا نوصلو لكاستينغ وصلنا ولكن تفاجأنا بمفاجأة وعجبني هذيك الفكرة <hesitation> ندبر على كاستينج من السعيدية <hesitation> وهو هو السي مروان قال لي ديما لا ما نكونش على فيلم كتبوا كتبوا ونشوفوا حاجه ربي يصدق يصدق كيما راه سيري كلاكي تحياتي تحياتي من على الفريق الوطني على التأهل نصف النهائي وسيري كلاكي طلع دوروث ديك كنا لما أبلش عليهم ووأبل بلفنا كذي النية تلبى كان كان كان كان أخذوا واحد نص ولا ثني في أي مجال كان أخذوا واحدة ونحطوها على الله وكان دينية في الله وبيثر مشكورة وتتكلم لنا بيعجالة عن الفيلم الفيلم هو عباره عن رحلة لشخصين كي ذبلوا اللي انهم امل انهم مثله كحبو السينما واخا قلت لك الطريق بعيده يعني هنا وقفوا واخا واخا السياره في الطريق ريدت يعني لقوا عاقل في الطريق والمسافه كانت طويله ولكن وصلوا ووصلوا لكم الوضع ومفاجئ انه لقوا لقوا ان الكاستي ماشي فيلم طويل فيلم ايه قصير ورجعوا وبدلوا بدلوا مدلوا الواجهه ومشاو مشاو يبحثوا على كاستينج اخر والحياه هي هذيك كتنوض تحت وتنوض وتنوض بينت بينت فيه بطريقه خاصه بان المعيق وخا وخا عنده اعاقه وخا عنده واحد الامل انه يوصل يبغى يوصل بطحلو وخا كتقول له لا راه هذاك الطريق الطريق ما ما ما كتخرجش طيب. يقول لك لا على المشخصين نشوفها واش تخرج ولا ما تخرجش طبعا معان معان الا نتاعو الا نتاعو فيه فيه خير مه. يعني يتمذ لها اكثر فأكثر نعم مروان كيف تقبلتي الجائزه تنويه كما نقولوا هذه اول جائزه بعد ما جوج أفلام قبل كاس تينيك وكانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة ما تتصوريش مع الفرحة مجيتي فارق مم. الوطني مم. والفرحة ديال الجائزة كذلك؟ والفرحة كانت زوينة حسينا براسنا بلي درتو مجهود و إذا دعنا تشجيع بذلك نقدر نزيد ونعطيه لم نجد سيمون عمري قد في الإخراج لم نجد أنا لا نقدر نعطي في التمثيل وشكراً لمهرجاً عندي فيلم الذي كانوا فيه أفلام مواضيع هائلة. حسنا. ااا دا نتاع الاحساس داخلي كامل نعم شكرا شكرا ليك مروان آه. هل هناك مشاريع مستقبليه افلام آه. ولا افلام قصيره؟ ضروري آه. كاين مشاريع مستقبليه من بين المشاريع انا, أنا في طور تاسيس جمعيه فنيه لان لان كنت خدم شويه فردي بزاف والفردي ما عاوننيش لما تكون كجمعية قانونية وإطار قانوني إن شاء الله يكون واحد الأمل كبير ويكون واحد الدعم إن شاء الله لأن ومن بين هذا من بين أعضاء المكتب كان راوي راوي روي صاحب روايات روايات كبرى وكان شاعرة وكان ممثلة مسرحية وكان إندماج ما بين أشخاص في ود إعاقة وأصحى وكاين اندي ما بين المراه المراه والراجل يعني اندي هادشي كوشي متو في جمعتو في في جمعيه وحده النية ومداوي الاعاقه والمراه والراجل يعني كلشي جمعتو في ان شاء الله ويجي يكون الخير ان شاء الله الله انا نتبع لكم كل التوفيق شكرا رحمه اذا سيد بن خلافة أه شنو تقدر تقول ككلمه اخيره للشباب عامه والشباب خاصه في وضعيه اعاقه وكذلك المروان وعبد المنعم ضيفي هذا الصباح. أه غادي نبدا بمروان وهذه الجمعيه ديالو يعني اللي هي جمعيه دمجه كت يعني كت كتضم المراه كتضمها رجل في وضعيه اعاقه في جميع الحالات فهي محتاجين بزاف ديال الجمعيات هادو ويتموا بالفن كنتمنى ليه ولا هذه الجمعيه هذه التوفيق وكنطلب من المسؤولين يعني الجهويين باش يعطيو لهذه الجمعيه هذه الدعم من اجل الانطلاقه ديالها وبانه جمعيه بحال هذه آه هكا كتعطي واحد آه تتساهم في النمو الدامج ديال الجهه وبالتالي ديال الوطن وكنضم الصوت ديالي ليه ال... كذلك ال... ال... ال... ال... ال... بالنسبه لإفاءة المونديال وكلنا مع والد الدعاكي و... والفريق المحبوب ديالنا وكنا غادي نديرو النية من هنا حتى النهايه ويكون كاس العالم مغربي 100% ان شاء الله. ان شاء الله اذا شكرا ليك سيد بن خلافه. شكر... شكرا للاذاعه الجهويه ديال وجده والمستمعات والمستمعين. شكرا شكرا مروان. آه. الحضور. شكرا عبد المنعم. آه شكرا نلتقي ان شاء الله في لقاءات أخرى مع الله. اعمال جديده ان شاء الله لماذا؟ اذا مستمعينا فاصل غنائي إيه ونواصل بقيه فقراتنا.